Η ιεορτή της Αποδομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και του Βαπτιστού Ιωάννου είναι ευκαιρία για αγώνυμο προβληματισμό. Είναι μια ευκαιρία και αφορμή να προβληματιστούμε και εμείς σήμερα. Πρωτίστως για τους μοναχούς αλλά και για όλους όμως τους χριστιανούς. Γιατί, γιατί ο Άγιος Ιωάννης κατά του Χριστού, αφού πρώτος εκείνος βάδισε και υπέδειξε με το απαράμιλο παράδειγμα του τη μοναχική πολιτεία, ασκητής από μικρή ηλικία, συνέρημο βίωνε και ανέπνεε τον Θεό. Είναι η αιωτή αυτή λοιπόν αδελφοί μου ευκαιρία για προβληματισμό για κάθε συνετό άνθρωπο, που θέτει στη ζωή του στην επίγεια απορρίτου την ποιότητα τη σχέση του με τον Χριστό. Την ποιότητα τη σχέση του με την αλήθεια και την όντω ζωή. Ο Άγιος Ιωάννη, όταν συνειδητοποίησε τον εαυτό του, ακόμη θυσιάστηκε προκειμένου να μάθει να αγαπάει αυθεντικά και γνήσια το Θεό. Με αυταπάνηση ξέχασε τελείω τον εαυτό του και τις απαιτήσει του κόσμου και πήγε στην έρημο σε έναν τρόπο χωρί περισπασμού και εξαρτήσει. Για να έχει ανεμπόδιστη επικοινωνία με τον Θεό και όχι μόνο επικοινωνία, αλλά και κοινωνία με τον Θεό, δηλαδή σχέση με τον Θεό. Αυτό ήξερε αδελφοί μου ο Άγιος Ιωάννη. Αυτό ήξερε ότι ο άνθρωπος ξεχνάει ακόμα και το Θεό όταν απασχολείται ατομιστικά και εμβοηστικά. Μας το και σε εμά με την ενέργειά του. Με το να βαπτίζει δηλαδή όσους τον πλησιάζουν. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης μας λέει με το βάπτισμα ότι αν δεν δεχτείς, να αφήσει και να απαγμηθείς οτιδήποτε σε εμποδίσεις την πορεία σου προς το Θεό όπως μπαίνεις δηλαδή η γυμνός στο νερό του βαπτίσματος να απογυμνοθείς δηλαδή πνευματικά για όλα τα μέχρι τώρα δικά σου πάθη και αμαρτίες δεν πρόκειται λέει ποτέ να συναντήσεις και να γνωρίσεις τον Θεό άρα στον Θεό πάμε γυμνοί και ελεύθεροι από εξαρτήσεις. όχι ότι δεν τα χρειαζόμαστε ανθρωπίνως. Αλλά να μην προσχολόμαστε σε αυτά, να μην δίνουμε δηλαδή όλη την αγάπη μας και την καρδιά μας. Αδελφοί μου, οτιδήποτε θυσιάζουμε, μονάχα αυτό σώζεται και οτιδήποτε κρατάμε αποφελαυτία, σαπίζει μαζί με εμάς. Όταν κάνουμε λοιπόν αυτό το πρώτο βήμα, πρέπει μετά να ακολουθήσουν και άξιοι καρποί της μετανία μας. Δηλαδή έργα που φαναλώνουν την αλλαγή της καρδιάς μας. Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος του Χριστού με τους καρπούς της μετανοίας που είχε μαζέψει στην καρδιά του έκανε πόθο και νοσταλγία τη Βασιλεία του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Όμως, διεκείρηται ότι η Βασιλεία του Θεού θα πραγματοθεί στην πληρότητά της από τον Χριστό ο οποίο θα με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή με εκείνον που η παρουσία του είναι έλεγχος γνησιότητα και μπροστά του ό,τι είναι άχυρο θα κατακαεί από μια φωτιά που δεν σβήνει. Τι μας λέει σήμερα λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης να κάνουμε καρκούς γνήσια και αληθινής μετανοίας που θα αντέχουν, όμως, στη φωτιά της παρουσίας του Χριστού. Δυστυχώς, οι καρδιές μας είναι γεμάτες άχυρα. Δηλαδή, όλες οι εγωιστικές μας εκταπάτες, η δίθεν εξασφάλιση με το μάσαμα χρημάτων, το να βλέπουμε τους άλλους ως αφορμή για εκμετάλλευση, το να νομίζουμε πω η θυσία είναι αφέλεια. Όλα αυτά, όμως, μου, τα άχυρα μέσα σε εισαγωγικά, θα καούν όμω στην παρουσία του Χριστού λέει ο Τίμιος πρόδρομο. Γι' αυτό όσο είναι καιρός αντικατέστησέ τα για να έχεις οτιδήποτε πραγματικά αξίζει. Μην απαιτεί, αλλά πρόσφερε. Μην μισείς αλλά αγάπα. όλους ανιδιοτελώς. Βλέπε τους άλλους ως εικόνες του Θεού. Ως πρόσωπα που αξίζει να τιμάς και να αγαπάς, με λίγα λόγια να καταλάβω αδελφοί μου ότι το Πνεύμα του Θεού είναι θυσία και αγάπη. Αδελφοί μου, η κατάληξη τη ζωής του Ιωάννη του Προδόνου ήταν ο αποκεφαλισμός του. Ακούγεται και σε μας σήμερα με αποτρόπη αθρίκτη, το μαρτύριό του. Δυστυχώς όμως και σήμερα στην πολιτισμένη εποχή μας αποκεφαλίζονται άνθρωποι για να διαπιστώσουμε ότι σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος είναι πάντα ο ίδιος και δεν βελτιώνεται όσο εντυπωσιακά και να αναπτύσσεται ο τεχνικός πολιτισμός αλλά μόνο όταν αφήσει να ακουμπήσει και να αγγίξει την καρδιά του η χάρη του Χριστού. Ο Πρόδρομος υπέγραψε με το αίμα Του το κήρυγμά Του και έτσι έδωσε μαρτυρία πιστότητας και συνέπεια. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Δεν είναι δυστυχία το να πεθάνει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Δυστυχία είναι να πεθάνει με γεμάτη την καρδιά σου άχυρα. Δηλαδή αμαρτίας και πάθη. Αυτό λοιπόν μας διδάσκει σήμερα ο Άγιος αν διώξουμε από την καρδιά μας τις λάθος αξιολογήσεις και τοποθετήσεις χωρίς εξαρτήσεις του κόσμου τούτου και αγωνιζόμαστε να ακολουθήσουμε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού τότε καρποί μετανοίας θα πλημμυρίσουν την ψυχή μας θα γεμίσουν με φως τη ζωή μας θα κατευθύνουν τις ενέργειες της ζωής μας και τότε αδελφοί μου, ούτε ο θάνατος θα είναι συμφορά αφού θα ισχύει και θα είναι εμπειρία θα είναι πραγματικότητα δηλαδή αυτό που ανηφέρεται για τους μάρτυρες του Χριστού η χαρά της καρδίας αυτών εμπέζει τον θάνατο Εμείς όλοι λοιπόν οι προσκυνητές του μαρτυρίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου ας τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει να ξεφορτωθούμε όλα αυτά που μας εμποδίσουν να γνωρίσουμε τον Χριστό και να πρεσβεύει στο Θεό να μας συνάξει στην ουράνια Βασιλεία του. Αμήν.